ايه الحركات الباقي خالتي لا هتجيب واحدة ياعم هاتها هنا هات الكرشة دي شكرا هات الطابوليه هنا يوسف هات الطابوليه هنا هات الفرشه يا حجه هات الفرشه اللي بره اللي احنا قاعدين عليها هات الفرشه اللي بره انت قلت على الصبح اتفق بابا سيب جيب الكرسي Ich Telefon لسا افطروا بقى مش عايز كلام كتير يلا كل واحد يقعد على فطره لسه لسه هنفطر المغرب لسه ما نزلش انت صمت يا يوسف انت صمت انت صايم صايم يا جوتي جويلي صايمه وانت لا بلاتي شفو. أنا بياكل بلمسة كبير. أنا بياكل ألبان بياكل. أنا أنا بياكل. أه. بابا ماما. مل. bye راسمه الله oh Thank you.